Buenos días, somos Alberto Llantía e estamos un día máis que a nosa sección non se estresen Oxe, vamos a falarvos da, do papel da muller no matrimonio no Diego Xito Por que? Pensaredes Bueno, eu sou un historiador Encantarme xitoroxía e estudio todos os aspectos que teñen que ver ca muller con perspectiva feminista. A muller, no antigo tiña relativa libertad para escallar marido, si ben tiña que ter o visto o eh, do seu pai para poder casarse. O matrimonio tiña unha función principal para a muller, A reproductiva, efectivamente, vamos a ter crianzas. E cosas de la vida. Muy ben, que pasa? tu agora, imagínate que por unha dar del destino, non ter fila. Alguien dos e infértil. A quen crees que lle llevan botar a culpa? A él ou a ela? Si, sí. has acertado. A ela. Como llevan votar ao homem? Ah, que pasa aquí? Que a infertilidade é motivo de repudio O repudio ven sendo cando un homem se pode divorciar porque a súa mulher non lle da descendencia e se non lle da descendencia os seus fillos fillas nunca van poder herdar porque non ten cosas evidentes da vida vale? De ahí que no antigo éxito se puxese por enriba a, a herdanza e, sobre todo, ter crianzas varóns a saúde da muller. Por que digo esto? Pois pues porque o parto tiñan un alto porcentaje de mortalidade nas mulleres, fundamentalmente por dous motivos, pola falta de hixiene e polas secuelas físicas ocasionadas polo parto xa que daquela non había unha atención médica impresionante e iso que non tivo Egipto a medicina estaba moi avanzada de feito, un dato curioso é que xa sabían diagnosticar xa sabían diagnosticar o cancro de útero e tiñan algunos remedios que si ben non eran os que hai na actualidade, pero bueno Llegaron a hacer incluso prótesis de dedos, de demás, vamos, que la medicina egipcia estaba muy avanzada. Y solo cuando había un riesgo muy alto de mortalidad de para Muller, se podían usar métodos de contracepción, es decir, anticonceptivos, pero no en definitivo. Facíanse durante un tiempo para que a muller se repuxase e despois, cando estuverá ben, volver a intentar ter crianzas para que alguén herdase as posesións do marido. Agora, como seguro que tedes aí que os pica curiosidade, vou a falar dos anticoceptivos que se usaban no Antigo Egipto. Temos que empezar primeiro distinguindo se se usaban porque se tiñan moitas crianzas ou porque se tiñan secuelas físicas do parto. As mulleres que tiñan secuelas físicas do parto e que querían volver a ter crianzas, o que usaban era un, tapón de, un tampón de liño que estaba recuberto de mel, ungüentos de dátiles, de colo quinto e de acacia, sobre todo, a acacia era o producto estrella desta mezcla porque tiñan ácido lático, polo que mataban os espermatozoides en 0, e as molleres que xa tiñan moitas crianzas o que facían é usar os outros catro métodos anticonceptivos. O primeiro método anticonceptivo é unha mezcla de mel que tiñan que untarse polos labios da vulva e tamén pola vaxina. Xa sei que non saberé que o que é o natrón, pero si vos, vos lo digo, Seguro que vos sona. ¿Eh? Sal. Simple sal. A mesma sal que usaban para deixar guapetes os faraóns que ahora están expostos en calquera museo de egipteología. Sí. Porque, a ver, guapos quedan, ¿eh? Outro método anticonceptivo que usaban de aquela que sabemos hoxendía que non é un método anticonceptivo, así que, por favor, don trai this at home eh, a marcha atrás. Outro método anticonductivo era o excremento de cocodrilo eh, untado dentro da vaxina, xa sei que parece un pouco asqueroso pero funcionaba tal cual os exprimididas actuales así que, asquerosillo sí, pero efectivo tamén Para todas aquelas personas que o queiran probar Sinto bolo moito, en Egipto ahora mismo non hai cocodrilos polo tanto non hai excremento de cocodrín e ademais un dato curioso xa se empezaban a usar condóns de, de feito aquí tedes o condón do noso colega Tutankamon que apareceu na súa tumba e eran condóns que estaban feitos ven de pel, de pel de animal ou ven das tripas do animal sí, como se facían antes os chourizos tal cual así E o que non se sabe é se si se usaban realmente como anticonceptivo ou eran rituales. Hombre, eu inclino-me a pensar que eran anticonceptivos, porque no 1600 Cristo apareceron uns moi parecidos, moi parecidos ou atopado na, na tumba de Tutankam. E, bueno, espero que vos botarais unhas risas co vídeo de hoxe, que aprenderais moito, sobre todo, se vos molou, dades a like, e se vos interesa que facemos, suscribídevos.